На даний момент Бостон, традиційно найсильніша команда своєї конференції, перебуває лише на восьмій сходинці. І це надзвичайно низька позиція для такого дуже добре укомплектованого колективу. Можливо, Бостон старіє. Можливо, потрібне вливання нової крові, можливо, вливання свіжих ідеї з боку тренерського штабу, але факт залишається фактом, наразі Бостон знаходиться нижче за багато таких, ви знаєте, дивних команд в цій першій вісімці. Якщо говорити про Піцбург-Пінгвінс, команду традиційно номер два від цієї ж конференції, Піцбург наразі теж не показує свій найкращий хокей. чотири матчі – Перед матчем зірок команда програла 4 матчі поспіль, при тому що всі лідери якраз були живі здорові. Коли лідери не були живі здорові, Пітсбург регулярно вигравав. Ну і зараз матч без Сідні Кросбі та Євгенія Малкина, які були дискваліфіковані, Пітсбург взяв і виграв завдяки п'ятьом результативним передачам Кріса Літанга. Феноменальне досягнення насправді для одного матчу Національної хокейної ліги, тим більше ми говоримо про захисника. П'ять результативних передач це дійсно дуже хороший показник. І на даний момент літанг один з найкращих захисників бомбардирів в усій лізі. Якщо говорити про західну конференцію, Чикаго Хоукс» та Лос-Анджелес Кінгс» не показують теж тих результатів, які від них очікують. А нахай МДАКС безумовний лідер всього регулярного чемпіонату, команда, яка останні кілька матчів йде без поразок взагалі. І ось вона показує чемпіонський рівень гри. Якщо говорити про Чикаго, Чикаго ось традиційно свою марку тримає, але поки що захвату не виникає у болівальників цієї команди, і є певні опасіння щодо перспектив команди у плей-оф. Якщо ж ми говоримо про Лос-Анджелес, то це команда, яка взагалі-то потрапляє до вісімки, то з цієї вісімки випадає. Останнім часом ось такі гойдалки спостерігаються для чинного чемпіона, для колективу з Каліфорнії. Але ми вже звикли до того, що Лос-Анджелес може з восьмої позиції зайти в плей-оф, а там всіх рошматувати, а можна рошматувати Виграти всі серії з рахунком 4-3, як це було попереднє сезону, і команда виграла тік кубок Стенлі. Ось це основні команди, які показують хороший рівень гри. Вітіскоп спортивне відео.